السلام عليكم شباب شلونكم شخباركم؟ طبعا يا جماعة رجعت لكم بلزنت ايفل 8 أه... يا جماعة أه... الجزء الثاني إن شاء الله إنه يعجبكم مثل ما عجبكم الجزء الأول واللي مو شايف الجزء الأول يروح يشوف الجزء الأول وبعدين يروح يشوف الجزء الثاني لأنه هو سلسلة حق بليزنت ايفل وإن شاء الله إنه يعجبكم وما بيطول عليكم لا تنسوا اللايك وسبسكرايب واشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك اشترك واكتبوا لي رأيكم بالوصف على الفيديو تعجبوني والله أحبكم وايد خليكم مع هل افتح ما يصير هذا؟ هل تريد ان تفعل ذلك هل تريد ان تفعل ذلك هل تريد هذا تفعل ذلك هل تريد ان تفعل ذلك اه اه اه اه اه هاهاهاهاها ما لك انت شنو تجرني النصاب اكيد بتعور. هذا هو من اجل ان يكون هناك افضل من my ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان هذا بسم الله شنو هل ترى هل ترى هل ترى هل ترى هل ترى هل ترى هل ترى هل ترى هل ترى هل ترى هل يلا يلا oh. the man's fate is in your hands mother maranda i must tell her والله شكلها حلوه بس كبيره ما شاء الله ش الكبر هذا Go find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. <laughs> the <laughs> the adults are you in love? You wouldn't know responsibility if it was welded oh, to them. Oh, keep glory! Them. One day your head might actually fit your evil! Hey, hey, hey. Oh, that was the first time I was showing them. I'm just saying this. That <laughs> so My decision is final. There will be no more yet. Short thee. Remember from whence you came. Thanks. Ha. Huh. Ladies and gentlemen we thank you for waiting and now let the games begin let's لا يطلع ساعدوني لا تطلعين get ready no way لا لا لا حبيبي وين ساعديني والله والله ما والله والله مدري منين انهاشي قاعد يقول الكلب قاعد يعد وقت العرض الكلب انحش شنو شنو هني شنو هذا؟ الله. تكفى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحت ريلو والله تزحلق تحت ريلو لف اوه ماي جاد وقسم بالله انا ينيك انت كل اوه شفت واتاكد شنو هذا؟ الفواز الفواز والله ما ادري بسم الله ما اي ما يصير ولن تكون الامير بطريقه جميله the لن تكون grand finale nothing like مسلسلات american لن تكون مسلسلات جدا لن تكون مسلسلات الا شنو هذيلا؟ الا هذا كله مسويه علشاني الكلب. اتصدقون؟ رجعت نفس المكان؟ اللي كان قبل شوي انا حسبالي هذا البياع بس طلع مو بياع الله ياخذه انا لو شفته بفجر راسه. انحش. يعني يعني كم خليتنا نحاش ليه سويت القصه هذه كلها؟ ماذر ماذرندا ماذر حتى اسمها صعب الله ياخذها خوفتني. <تع Feniley> <حسنة> <ص swat> آخ <أخلق> الكلبة ما في شيء يروح اوكي <lieber> ماشي. اوه هذا! I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say that هذا البياع I am but a humble merchant. البياع. Forgive my اي ابي اني وابي رشاش وابي اني اطير نفس ده، ده. <تصفيق> دقيقة دقيقة هذا البط شلون كذي ياكل انسان ولا ياكل شنو؟ يو يو بسم الله والله قاعد اتخيل قاعد اتخيل في ناس شيء بالصدق كذي يكونون حيل كبار ما شاء الله ما شنو يحسون احساس غريب. <تصفيق> والله عندي 1740 ابي فرد لو سمحت بشتري ابي او ويت هذه اني يعني انا ابيع الاغراض اقدر ابيع أه... والله اقدر وات وات الف وستمية بس والله شكله قوي ولا مستحيل بيع اوكي هني انا بطور الفرد اللي قبل شوي دي انطر شوي لا تروح ها طلعت تسعة. تعال لا تروح ابيك ابيك ابي اطور الفرد لانه احس الفرد القطاعات وايد احسن من آه ستة ألاف 6000 3000 وانا مستانس قلت ابي اطور وحلت حاله طلعت انا اصلا ما عندي الفلوس <تصفيق> ايش كلام لا كاني يصير اطور ما اقدر اطور اصلا ما عندي فلوس come now i'm a merchant after all والله طلعتني عرفني يعني خليك خليك كريم selection خليك كريم خليك كريم عطني طلقات ببلاش ما يسرع الشيك هذا حده خمس طلات رحله تك العافيه ما تقصر تعالوا لي من قبل كنت ادبحكم انتو يا مدر مادر مين ذا ما انش اسمه هذيك بعد المدر ليست <تصفيق> والله قدوني <تصفيق> <تصفيق> روز بي روز في شيء اول لا فلوس 380 حبيبي والله انا ما افهم الاشياء اللي قاعد يكتبونها لانك يمكن ال... اشياء الغاز ولا اشياء معنى عندنا اللعبة حسيت ان بودر يصير اكسر الجام واخذه حساسي انتع واخ والله اني انا لو يقطوني مكان زومبي يصير لعيب ما شاء الله لا دقيقة أحس ان في شيء ينيه اي والله أحس في باب تكفى احس المكان هذاك امل <تصفيق> احس المكان هذاك امل هذا ما يصير لا شيء يحدث اوكي احس المكان بالصخره أب... موجود هناك حمود <تصفيق> حمود قول لي في ناسني <تصفيق> اوكي ابغى امسك اللي في الكاتم <تصفيق> ما في شيء هنا اول ورده ما يسرقها احس ان في احد فوق ما ادري شنو مقلق ابغى مسكر هذا مفتوح مسكر اوه هذا باب. What the heck؟ انا شفت قبل شوي احد قاعد يصارخ هذا شنو؟ جمجمه. اوه هذه القلعه اللي شفتها برا. في قلعه انا شفتها برا. ادخل الباب اللي على اليسار. اوكي. ما يصير حد صوره هني؟ احس ان الصوره هذه صوره بس لي انا. خل نسيف. حلو. نسيف مره ثانيه نتاكد. <تصفيق> لا يصير شيء. <تصفيق> اوكي. اوكي ما في شيء هني نسوي شكله. اوه اوكي. لازم ادور على قرى بشريه ما ادري شنو اذا فهمتوا علموني اوه انا ما الباب هذا تصدقون في ذا والله روز أنا بفهم ذل شنو لا يكون هذا مدينة سحرة ولا شنو آه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله والله حلوة لا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 او يمكن انا يعني نشغل بثين مع بعض تويتش ويوتيوب ولا ماله شغل ما ادري انت زين بس يعني قبل شوي يضرب عشان كذي علق اسف يا شباب كومكرومي ما ادري شنو هذا كنز اوه هذا المشكله بيه والآيرن ما مايشن المهم للماس وكذي في تقرون والله عندي حبة واحدة منها اخاف استخدمها وتخلص احسها ما لها داعي اربع طلقات حرام بس يلا وافي يعني زين ينفعني اربع طلقات احسب اني انزين اعطيني بي... جوهره شي يلا المشكلة ما اقدر ما ادري وين اجيب اللي يفتح تعرفون شلون اجيبهم <تصفيق> خاتم خاتم عين ما ادري شنو ولك شنو الخاتم هذا اقدر اعدي من هالمكان. امشي. دقايق شباب، خنشوف. كريستال لقيت دايموند. لا، لا، لا، لا ما بي. لا أحس إني في شيء حطه لا لا أوكي أنا ما أشوف الكام. ووكل فتح الباب اللي فوق. ما خلقي قتلى لي مرة ثانية. بنات الله يأخذهم. اوه.. <تصفيق> فلوس أهم شيء الفلوس. هذا اللي يشربون شاي كافهتي تي.. شو اسمه موتى عندهم عندهم دم بلد.. بلد.. الله يلوع كبدكم. بلاد <تصفيق> يشربون، كم كانوا قاعد يشربون دمي. بس ما قالوا لي اذا دمي حلو ولا خايس والله. ما يصير يشربون دمي وبعدين ما يقولوا لي دمك حلو خايس ما يصير كذي. آه. انا ما ليش احس لما نفتح الباب احس انه في شيء ثاني بعد. بس البنات حلوات، أوه شفتهم انت؟ حمود؟ <تصفيق> ها ولك من صدقك انت؟ والله حلوين. مهما يكون لو كانوا زومبي، حلوين بعد. <تصفيق> بس بس اسكت لا تفضحنا اقرأ الفتشات سير شيخ لا يا حجي وين سير شيخ وين وين شيخ وين وين شيخ والله لا تقول لا تقول لي سير كسرها يصير اكسر الخا العين اوه ماي جاد يصير اخذ العين من الخاتم اللعب والله حركات والله حركات بسم الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا حبايبي لا لا لا لا لا لا لا يا بنات يا بنات ما يصير احشف الكلبة شلون طلعت من ايدي وات شنو هذا gehtwohl من أيدي <تحكي> <وارك روح> دلفي <تحكي> <روح> دلفي <ست excuses> لا لا لا لا شو لا ولا شيء <تحكي> <تصفيق> بسم الله حمود <شفة> حمود انت بتجنني والله طلعت لي بنت دبانة قاعده تدش بين ايدي وتطلع هذه <-LAUGHINGceu> البنت <لا> اللي شربت دمي لازم اكلمها اقول لها دمي حلو ولا خايس <شفة> خن طالعها ولا كبرها حتى تدنق عشان تدش داخل الباب قفلت الباب وراها الكلبة خذت معاها بير ويسكي ولا شيء والله حسب اللي دشت علي تب تفتح الباب على ويهي أوكي أوه أوه أوكي أوكي اوكي. أنا عبقري، يقولوا لي إني عبقري. في ليت. دقيقة في ليت بالفرد يصير شغلة والله يشتغل من نفسه. هذا سجن. بسم الله، هذا شنو؟ أي شيء ينفتح في شيء. ولد! هذا شنو؟ شال ماسك اللي يحطونه ماسك خنزير وماسك ماي شنو؟ هذا قاعدين يقطعون الناس يشربون دمهم ايي شال تعذيب بالسجن هذا السجن ولا بلاك ماركت او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد هذول عايشين بسم الله <تضحك> الحش يا يما يا يما هذا منو؟ عصيف الحش واو اوكي حبيبي انا بنحاش طلقات ما عندي يا يمه الحش والله الحش I can't believe Cassandra caused all this mess يا اوه يا Where are you going little one oh والله يا هلا نورتنا يا هبودي هلا هلا هلا هلا هلا هلا كلبة. وراك ما تحس اووووه. <تصفيق> تعالي هني، تعالي هني، تعالي هني، تعالي هني. I'll slice <تصفيق> your throat and stab تموت من الجو هي. أيوه. أيوه. ولد خذيت جمجمتها. تموت من الجو، من ال الثلج هذا. ولد والله حركات. ذبحت حبيبتك يا حمودي. <تصفيق> والله اوه ماي جاد بلاد بلاد سنجو مايشينو اوه وات ذا هيك اقدر اضبط سلاحي الحين تاب اقدر اضبط سلاحي اي أيوة والله ضبطته. ضبطت, ضبطت الفرد حجي بسم الله بسم الله واو واو في. لا هذا يبيله مفتاح حجي. صدق انت اكو واحد يفتحها ببطل دم. قم بودر. ما يعجب البنت يبي يبي زياده يبي زياده. اوكي. بوت بارر. كم مفتاح. الغرفة. أو مفتاح في أكثر من باب، في باب هناك. أجرب أفتح الباب هذا؟ لا هذا ما ينفتح. هذا ما ينفتح. اجت اجت لنا <تصفيق> هارم آه. او ماي جاد حبيبي <تصفيق> او ماي جاد تكفى, تكفى. اللي كنت فيها البنت وين <تصفيق> <هيني صح>؟ ليش قفلة الباب؟ تعالي يلا. تعالي. اوه اي صحيح قالت سو سو تورسي ما صارت انها عطشانه. عطشانه البنت هددتني وراحت الله ياخذها. أنزلت ليش لمستيني؟ كله, كله من كلن من حمود. في باب هني. هذه هي. تعالي. تعالي. بنات تعذبوني بس خلنا ناخذ والله اثاثهم بيتهم حلو والله. <تصفيق> ما شيء، أنا ما شيء. والله. آه. ما لي خلقها خريطه خريطه اوكي في خلنا نروح قاعه الظهور وينها وات ذا يتسبحون بالدم خلنا نسبح اه هات ووتر هات ووتر يا جماعه هات ووتر ما ادري ليش احساسي يقول هني في شيء هني اه لا لا لا لا لا هضر هني تي بس نشوف شكله هذا لحم لا على ما اعتقد هذا يكون كذي ليش ان هذا هذا جاي يذبحهم وذاك جاي يوزعوا له لحم يقولوا لا تذبحنا ولا تسوي لنا شيء يعني عرفت وهذه تعطي الويسكي حق المرأة هذه والله احساسي بطل والله ان احساسي بطل تعالي يا مرا قولي قولي صح مو صح؟ افا. انا معتقد انه يقولها لا تم بال ما تم بالبنات، استغفر الله، ما تم بالبنات، اهتم بس بالرجال. بس ما ادري شنو قصده انه بالمعنى هذا. يا أن... ايوه والله اني ذكي، والله اني ذكي، والله اني ذكي ما شاء الله. ألا بقريتي. ما شاء الله القلب <تصفيق> قريتي ما شاء الله فتحتها <تصفيق> هذه جوهره انا شفتها هناك وما كسرتها اخ ما حد قال لي اني اكسرها وتا <تصفيق> شنو هذا دم متروسة بكل مكان وتهلي والله اه يا يما يا <تصفيق> <هي. تصفيق> جمجمة كريستال كريستال أوكي جمجمة أوكي أوكي أشاهي والله العالم أنا بنحاك يا وطلع لي واحد وروح أعطي طلقات لا لا لا لا لا أنا ما ان تتمكن من الممكن ان تتمكن من ايدي الثانيه بعد خلصت ابي ابي اي اي اي اي اي, آي وخر ويه الله ياخذ ويه يا زباله وخر اه ولك فز اخيرا قلعه وش هالقلعه هذي انا شيبني بالقلعه هذي متاهه والله والله متاهه مو قلعه تليفون في حدك بسم الله شو ما طحت لا تقولين الكبيره يا يمه ويتشر والله ويتش ويتش ما يشى تويتشر ام لا مو بعد شي يسمونها راحت الساحره اي بالعربي مادر ميراندا Miranda. I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg What can I image? because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle when I find him eh hey? no, Mother Miranda yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. <laughs> هو لك انت انا يامك قاعد اسمع كل شيء والله ولك شقوله قويه هذا ولك راح يدفع الثمن ها هو لك انا بدفع الثمن فيك يا حمار او شعلاته وير ار يو والله وين رز وين نونو نونو وينها مش ابي بنتي ابي بنتي شنو هي بنتي شنو هي بنتي بنتي ويش حلوة تفو كيوت واخ بس هذي ماتت بمليون طلقة ما ماتت بعد مليون طلقة ما ماتت والله هي هي الزومبي ولا ما ادري زوجة والله متزوج دمي لان دمي احمر الجهة الاخرى دقي دقي <تصفيق> بسم الله والله ما اقدر افتح الباب اللي هناك لان قاعد يقول روح الجهه الاخرى oh shit. كل هذا والله ما سويت كسرت على ما توقعت هذا دو دو اي والله أصبتني أصبتني وينها بس؟ وينها بس؟ أينها وين الكلبة؟ أمسك الشدقن لا والله إني يعني أنا طويلتنا خلا نحاش بسم الله تكفى نحاش آه. والله تغش من معا والله ترى أنا ما دبحت بنتها بالغلط دبحت بنتها أصلا هي تحرشت فيني أصلا نحش That's oh shit. Slightly let you get away. او You'll be sliced to ribbons. Before you ever see You will learn what it means to insult. والله انا الحين شلون العب؟ شلون يا يما يا يما. الله ياخذها بروح اخذ ايدي ايدي مقطوعه ما يصير اخذها أوه يا قلبي ايدي يد مقطوعه قاعد يقول لي يد مقطوعه الله ياخذ وياه ابدع المبزرعه اه اوه ماي جاد ما توقعت انها تعصب لهالدرجه ايه يا ما يا يا أنت... ما سلامة. ولك روح. ك... ما كسرت سلامة. ما ما سلامة. ما باي <تصفيق> <لا>. شنو <شنصار>؟ باي <تصفيق> <تصفيق> يلا بس عاد يلا يلا بابا ايدي راحت ايدي ها لازم لازم روح دكتور لازم في دكتور يساعدنا لازم أيدي بالثلج كذي. ها رجعت ايش كلام <تصفيق> ها <ده> انا ساحر <تصفيق> ها <ده أنا> ساحر <تصفيق> <تصفيق> أخ. انحش ها Oh my God. الساحره هذه والله قاسمها صوته كحسم... صوت اوكي هذا البنات اللي شفناهم قبل شوي حمودي البنات اللي كنت تحبهم انت اخي حمودي بفصل عليك والله أوه. ذخيره بندقية قناص العب يعني في سنايبر راح القى يعني في سنايبر أخاف هناك سنايبر تخيل البحث الكبيرة بالسنايبر هي بالشجق ما ماتت بالسنايبر تبيها تموت موت. يو هذا الصوت يخرق أه. كرات الزهرة سايق ما أدري شنو هذه خلنا اوكي okay. ها لا تقول لي انا اغنيها ما ادري لا ت... ما ما ادري ما ادري هذه صح لا ولد ت... والله ما شاء الله علي شرايكم رايكم بالغنية يا شباب؟ شرايكم؟ رايكم؟ إيه؟ ما شاء الله علي، أوه! ولد. اغنيها انا، انا كنت كنت كنت عازف قبل بس ما حد كان يثق بالعزف اللي انا كنت اسويه. افتح الباب هذا الباب اللي اي والله وات وات وات So we finally لا لا لا لا لا لا اي في نوين لاند مانديشن مانديشن مانديشن مانديشن مانديشن افضل أنا قعدت قصيت من وراها والله يا يمه تخوف والله شنو؟ Oh no. Oh, oh no. oh no. You've done it now. Oh no. Oh no. انا أوه outsider. disgusting مو أنا. لو جبدي إيدي شباب أنا أحس إني أرجع من البداية. أوووه طلع طلع الباب هني وأنا ما أدري! <تصفيق> الباب هني وأنا ما أدري ايش سويت. <تصفيق> آه. لا يتني؟ يتني؟ مو آه. تمتمتها؟ تمتمت آه. منو هذه عيل. عيال؟ تكفى فخي. ولا مو هذه. بسرعة. أيوه هذه. آه. لو سمحتي؟ فوق. فوق فوق فوق فوق فوق فوق لأن في باب ما يبطل فوق لازم أبطله آه ما أعتقدني شباب هني هذي آه هذي تعالي والله بلعب معك تعالي يا حلوة والله أكليني أكليني أكليني بس أمك لا تأكلني أكليني أنتي بس أمك لا تأكلني الله يخليك اكليني اكليني اكليني اكليني هذا هو الباب بطل اول اكليني الرأس. اكليني اكليني اكليني اكليني اكليني تعالي. تعالي. تعالي. تعالي. خلاص <تصفيق> <تصفيق> شون نحاش او جميع الحيوانات مثبت اوكي واو واو واو واو واو فتح الباب فتح الباب طبعاً صدقان عندي طلقتين الشيء! ما ما ما أم ماذر نيشر شافتني شافتني ولا لا اه ما شافتني ما شافتني ما شافتني ما شافتني شباب شوفوا في خلاده شوفوها شوفوا في جوهره فوق <تصفيق> في جوهره طيحت والله شو الجوهر هذه لقيت لي جوهره أنا ما تعتقد الراس هذا لا <تصفيق> لا ايوه هذا هو أنا ما تعتقد الباب اللي هني الباب هذا أنا جئت له. اللي سيف. او البطة it's a pleasure to see you safe. how worthy. sign of rose. so sorry it turned out that way. well, you'll find your way to her once you're out of this castle. do you have need of anything for the road ahead? yeah consistent i've expanded my services. بس ابي ابي ابي سيف ابي سيف. ابي اسيف ابي مرتين بعد مو مره واحده. عطله؟ اي هني صح؟ تدري شلون؟ رأيي بروح رأيي غيرت رأيي. تفهم غيرت رأيي. الله ياخذها. الله ياخذها. زبت قصيدي؟ انت سوي شيء يا حمار. يدخن بعد. سيجارة لو انت ويا وياه يقرا. ما بعد بيقرا بعد. يلا نكمل نروح نتوكل على الله، الحين انا بعرف انا خذيت ثنتين، شيق، اوه منحش، اه هذا الباب م... اوه هذه هذه شباب شوفوها الجمجمه الر... الراس ما يبي ايش فيني؟ وانا كيف بصعد من فوق بشم من فوق هذه هي ولا شنو؟ <تجد تصفيق> <تصفيق> اي والله بسم الله أنا يتني والله يتني يتني شباب والله جيتني وهقتوني عدتوني من أول أهني لما انقطعت إيدي أهني لما خذت ال... خذت الويسكي لا تقولي يصير أفتح الباب هذا يصير أكسره أقط عليه قنبلة ما أدري قنبلة واحدة أعتاده يمكن كاي البث اللي بالتويتش قاعد يعلق هذا الباب أنا ما شفته يا يما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما هذه ماما يا ماما طقيني. Okay, you kill me والله. أوكي أنا لاوبيدي ما راح تبحث والله. لاوبيدي ما راح تبحث والله. عشان الباتش. Why? عليها. تعالي. <تكتشف> تعالي. It's so cold. لا لا لا لا حياتي لا لا, لا, لا لا صار <ويت> خايس. يلا ما عليه موتي يلا موتي. قلبي صغير لا يتحمل ذبحت ثلاث بنات شباب انا الحين ذبحت ثلاث بنات من عندها يعني ذبحت بناتها كلها الحين مو راح تعدمني الحين بتاكلني والله اي ويت اوه هذا المكان لوكت مكتوب اي والله لقيتها الحين خذيت ثلاثه باقي لي واحد هذا شنو دفايه يعني ولا شنو أنا؟ ما أعتقد الثالث الث... أخير واحد موجود بنفس المكان. وين؟ أي هذه؟ هذا واحد؟ آه في جرس فوق شوفوا. شاب الجرس من حطه فوق الجرس هذا؟ آه. شن في واحد داخل؟ سكته. أنا حاسس إنه متعلق فوق بس ما أدري وين. شي شكله صغير ما يبي. أوه هذا هو! حاطينه برا بعيد. صار. شنو بيفتح؟ فعشان نقدر نفرق بعدين إذا صار شي عرفتوا؟ عايش. صدقوني عايش. صدقوني عايش، حسيت انه عايش، والله حسيت انه عايش. اوكي. اوه! شباب ايش كتشوفون؟ سنايبر! ايد الحلاوتي! وايد الحلاوتي! العب سنايبر ولات ولات ولات ولات إيه. والله حركات يصير احرك الشتكن هني. يلا شاكلي بنيشن بقنا صاره لا لا لا قزرت وعد والله قزرت وعد لا لا لا لا هذا واحد اسوقه وحده اوه لا تقول شافوني قلنا زومبي وناس يطير ناس تطير فيه موت ليه شنو هذا شكل الشركه كانت متوحمة بشيء قبل ما تسوي الشيء هذا يلا ياخذ وياك من الكلب انا احس شباب ان ما يحتاج اني انزل احس ان في شيء هناك احساسي يقول ان في شيء أنتوا معاي بالشيء هذا ولا لا تعال تكفى تعال تعال داخلي ايه عشان يعطيني عشان يعطيني اغراض لما نموت ما بيطيح الاغراض بالأرض آه تعال باقي واحد فوق خله اقول له والله الذهل يعطوني فلوس يعطوني الف قاعد تشوفون شباب اعطاني 990 والله يعطوني فلوس لا تكفى لا موت هني لا تموت بعيد موت اح سمعت شيء شفت 920 والله يعطيني فلوس وايد شو نسوي بعد؟ رجعنا اح اخي راس والرأس الاخير. اوكي. <تصفيق> العب <تصفيق> اربع راسات يا جماعه جبت اخيرا اي أيوة والله اخيرا اخيرا انا جبت 11000 والله. 21000 انا يمعت. في المكان هذا بس بس خلاص ما في شيء خلينا نمشي يلا توكلنا على الله توكلنا امشي يلا. 21 اي 21000 والله مستحيل ما أعتقد من اللي ستروبر آه ذبحت زوجت ذبحت ثلاث بنات من عندك والله اسف ورب الكعبه انا اسف ابن ايه فيوران انا رنيت يا حجيه ابن ايه فيوران اتحداك تصيديني بس انت راي وينه ابن ايه فيوران ذبحت ثلاث بناته معصبه تشوف شنو قالت تسبتني الكلب <سع> سبتني هذا الويتش الويتش مادر نيچر يلا افتح افتح بسرعه تكفى افتح تكفى بسرعه مع السلامه مع السلامه يا ويتشر سلام يا ويتشر اه ويت ويت ويت ويت ويت ويت ويت ويت ويت ويت مكيلبي يا ها قلبي ها ها ها ها ها ها هو قوي نركز باللعبه. اوه! وات؟ اقدر استخدمه؟ من ولا شيء. اوه لا لا لا لا طاحت سكينه يعني هي مو قالت انا ما شكلها هذه فيها سم عندها جناح لا لا لا لا, لا. لا تقول لي هذا الباص. لا تبو... <تصفيق> <تصفيق> انا مثل صار. انا مثل لا لا لا لا انا لا, لا, لا انا مت. أنا مت. أنا مت أنا هذا هذا هذا حتى ما عندي حتى ما عندي حتى painful death. painful death. you امي يا لايني كسره والله ما توقعت البيت يكسر البيت يكسر البيت. 好 okay. انت اللي بتموتين انت اللي انت اللي انت انت يلا موتي يلا ايه والله انت سوف نتحدث عنك your rose again. <varaSI> يا اخي سمعتوا شنو